Viorica Dencil recunoa subliniere te ce inicial nu i-a răspuns lui Iohannis, pe urma am sunat sublinierei, am discutat cu dumnealui. Premierul Viorica Dencil confirmă informația publicată de Styri pe surse.ro. nu i-a răspuns spre subliniere lui Iohannis la telefon, pentru ce se afla la pite subliniere la un eveniment. Anterior, aceasta l-ar fi sunat pe Iohannis. Inițial nu am răspuns, eram la sinfonia lelelor. Pe urma am sunat sub am discutat cu dumnealui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate, a declarat Dencil. Vă asigur ce avem responsabilitate, avem și vom discuta cu toate instituțiile, a mai precizat Dencil. Premierul a explicat ce mea ai a asumat redatarea sub i caracterul secret al memorandumului. Nu pot să vezi spun ce acest memorandum. Acest memorandum există. Vom purta discuții cu toate instituțiile, inclusiv cu domnul președinte, a adugat premierul. Claus Johann a de pe pedencil pentru a discuta despre memorandumul adoptat de guvernul, pe tema mutrii ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.